Один, будемо солідарні, постанемо разом проти спроб, зруйнувати мир, постанемо разом проти спроб, направити в нас бездного, за світ на майбутнє. Я бажаю вам, вашим сім'ям, кожного з вас процвітання, здоров'я і всім нам щастя, народу України, щасливого майбутнього. Бог благословить Америку, Бог благословить кожного з вас. Слава Україні! Боже вам, дорогі присутні, в сьогоднішній вечір, гарний вечір, е гарний збір, гарні люди і гарних весе ми маємо сьогоднішній вечір в нашій громаді в штаті Вашингтон. Хочу сказати е високоповажний посол, що в штаті Вашингтон зібралися самі найкращі українці, правда? Тому що, е з вашого дозволу, ви при прилетіли до самого кращого штату в Америці. Тому... Щиро просимо вас. Щиро дякуємо для вас за піклування про нашу громаду тут, в Америці. Дякуємо щиро за почесного консула, якого Україна і безпосередньо Міністерство закордонних справ довірило працювати серед наших людей, який представляє Україну. І я дуже радий за наших людей, хочу сказати, не тільки українці, але росіяни з різних різних національностей долучилися до гуманітарної допомоги, яка відправляється для України. І разом є з нами, співчувають і допомагають у цей непростий час. Тому Володимир Лук'янович приготував для вас гарний подарунок від місцевої церкви і долучили для мене вручити. В Вашингтоні є багато різних, різних сувенірів. Але мені здається, що ну, для мене персонально в тому часу мені було 17 років, як я, в, мені подарували першу біблію. Сьогодні українську біблію. Ми хотіли подарувати для вас від штату Вашингтон від місцевої церкви. Валерій Олексійович. будь ласка, прийміть в Україні. Отець наш небесний, в ім'я Ісуса Христа. Ми в сьогоднішній цей вечір Звертаємося до Тебе, Боже, ми дякуємо Тобі за піклування Твоє, за Твою турботу, за Твою милість до нас. Ми живемо в штаті Вашингтон, сьогоднішній вечір ми живемо в найкращих умовах, Боже. Але країна, де ми народилися, де ми виховувалися, де нам прищепили для нашого серця любов до Тебе, Господи. сьогоднішній день стільки переживань, сліз, болі, інвалідів, Боже, зглянься над Україною, Господи, благословити Україну, Боже, благословити президента, прем'єра, голову Верховної Ради, кабінет міністрів, депутатів благословити, мерів благословити, Боже. Дай однодумність для України, Господи, збережи від різного з брату, від ворожнечих, збережи, Господь, від конфліктів, благословити здоров'я, благословити всяким достатком. Отче наш Небесний, благослови! Захисти, Боже, від цієї від військового конфлікту, Боже, захисти Ти! Ти знаєш, як це робити! молимося теж саме за високоповажного посла, який сьогодні з нами, який представляє Україну в Америці, Боже! Благослови, Господи, тут в Америці, допоможи вирішенням політичних, економічних питань. Господи, дай добре здоров'я, благословити дружину, дітей, сім'ю благословити, їхню адаптацію в Америці, Боже, на як їхні перебування дійсно послужить для нашого народу, для нашої країни, Господь, устрою, благословенням і всяким благ. Благословити Господи те саме, шанованого поміж нами, почесного Консула, його працю благословити, служіння, допоможити. Господь, поможи нам, тут, українцям, різним націям, які живемо в штаті Вашингтон, які мають добре серце, добре почуття і розуміння України, Поможи нам дійсно продовжувати цю працю допомоги для нашого народу, зробить все, що може наша рука. в рука. руках. В ім'я Ісуса Христа, ми це просимо. Отець син і Дух Святий. Амінь. Щиро дяки. Хай Бог благословить.